Vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. U odchodu Keltů se u nás zabydleli germánské kmely. Začíná se psát náš letopočet. To jsou oni. Civilizačně to byl rozhodně krok zpět. Ani jejich bohové se neuměli chovat. Proti germánským barbarům stála na jihu vyspělá říše římská. Aurea prima est estas, Que nulo, Sponte sua sine Zkrátka civilizace. A ti bohové jako ze škatulky. Římště legionáři vědí, co je kázeň. Právě táhnou na Germána. Skválně, koho byste pipovali na vítěz? On smrdí, žádá příplatek! to je, je to nehydienické. Bylo to mnoho let nerozhodně, ale nakonec barbaraští germáni zvítězili. Kdo by to byl čekal? No, je to rozhodně poučné. Vítězní Germáni nakonec přejali mnohé z civilizace, kterou sami pomáhali zničit. <laughs> to jsou paradoxy. <laughs>